السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم شيف أسامة مجدي النهارده هنعمل وصفة جديدة دبابيس متبنة معانا في اللبن ويا نستوعب كده الوصفة ونشوف طريقة جديدة النهارده معانا بصل الأخضر وبصل متقطع كريهات وفلفل أخضر وكريهات ورشة ملح وبطريقة لذيذة برضك هنبتدي نضيف معانا التوابل اللي كانت لتهم بودر وبصل بودر ومعانا الروزماري وزعتر ونمكسهم مع بعض كويس وننزل معاهم بطماطم مبشورة ونستمر في التقليب كويس بحيث ان الخليط كله يتجنس مع بعضه على فكرة الطريقة دي مش كتير بيشتغلوا بيها عصير الليمون نكون مجهزين معانا الفراخ بتاعتنا الدبابيس النهاردة محصولة جوائز بالخل والملح الملح نضيف الدبابيس بتاعتنا في الخليط اللي احنا عملناه الطريقة دي ليها كذا طريقة تسوية. بس احنا النهاردة هنشتغل بطريقتين للتسوية. ايه نمكس الخليط بتاعنا كويس مع الفراخ بحيث ان هي تشرب التتبيلة كويس جدا. طبعا الزعتر ومزماري عاملين شغل عالي جدا. ولما تجرب الطريقة هتعرفوا شايفين خلطناه كويس جدا وهتبقى بالشكل الجميل دا تعالوا نضيف اللبن بتاعنا اللي هو الخليط بتاعنا بيتجانس بيه طعم مش هقولكوا ازاي ان الفراخ نفسها بتشرب اللبن وبيبقى طعمها هايل جدا بنضيف كمان كاست من اللبن شوية في الثلاجة بتاعتنا طبعاً لمدة حوالي نص ساعة تشرب التتبيلة واللبن بتاعنا بيتجانس مع اللحم بتاع الفراخ وده شكلها بعد ما تبلت وابتدت تشرب التتبيل زي ما شايفين الفراخ لونها فتحي ازاي حاجة كده إتصارها وجهز الزيت بتاعنا أو شيئ avezئ لي ننزل بالفراخ انا في جربت متوسط مش عليه جدا ما خلصنا عندي وين حوالي بتكسب ده بقى شكلها لما نمتلك ستيل منها في صوب المرحلة التانية زي ما ان احنا الفرد. ده شكلها من ويبقى الف الف